Ya! Ya! Tomas! Lanet! Ter ulan, ter ter العصافير مثل العصافير مثل العصافير يلا يلا يلا يلا يلا يا حبيبات يلا يلا، يلا هم يلا، خطرة، مرحلة خطرة. Ой, что творит, печи, ну, ё-моё. Я, Раби. Я, Раби. Я, Раби, подири. ممتاز ممتاز أخر شي ما ما بسجل هذا أحلى شي أخر شي ما بسجل استظل هديك يا لو استطعتوا مثل العصافير يا ويلاه يا ويلاه من غضب الله يا ويلاه من غضب الله يا ويلاه من غضب الله شوف افجر روسكم التالا على الصفير يلا شطاح شطاح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 يلا نايف مضي يروش نحرق من الضغير تمام تمام تمام تمام, تمام, تمام سيد تباتون ####بس في كليب ولا بس يا لطيف يا لطيف يا لطيف في هذا بنخبيه ممتاز باردين ذهبيات بس بشوف أنا. انا ما بشوف انا ما بشوف انا ما بشوف يا جماعه حدا شايف اوووه اعوذ بالله أعوذ بالله Amin son. İşim baba ne 900 € ya. olbi olbi hey hey ya rab ya rab ya, Rabbi. ya, Rabbi. ya Rabbi. ليه هذول يرجينو فجر روسه بكل بطيخه نبي لب... عندك